Tietokoneeseen liitettäviä lisälaitteita kutsutaan oheislaitteiksi. Yleisimpiä oheislaitteita ovat hiiri, näppäimistö, näyttö, kuulokemikrofoni tai kuulokkeet ja tulostin. Oheislaitteet liitetään sopivalla kaapelilla tai langattomasti Bluetoothin avulla. Tietokoneen USB-A ja USB-C liitäntöjä käytetään useimpien oheislaitteiden liittämiseen. Suuremmissa oheislaitteissa, kuten tulostimissa, liitäntä on tyypiltään USB-B. Pienemmissä oheislaitteissa, kuten puhelimissa ja kameroissa, liitäntä on tyypiltään USB-Micro, Lightning tai USB-Mini. Näyttö kytketään HDMI- tai DisplayPort-liitäntään. Muita yleisiä näyttöliitäntöjä ovat DVI ja VGA. Verkkoliittimen avulla tietokone liitetään kiinteästi verkkoon. 3,5 mm liittimellä varustetut äänilaitteet kytketään kuuloke- tai mikrofoniliitäntään.